امریکی ریاست نیو جرسی کے اندر ایک بیٹے نے اپنے والد کو بتائے بغیر ان کی سالگرہ پر انہیں تحفہ دینے کے لیے ان کے نام کا ایک بہت بڑا بل بورڈ روڈ پر نصب کر دیا اور اس پر اپنے والد کا موبائل نمبر بھی لکھ دیا جس کے بعد اس شخص کو پوری دنیا سے ہزاروں کالز اور لاکھوں ایس ایم ایس موصول ہو چکے ہیں جس کے اندر لوگ ان کو سالگرہ کی مبارک دے رہے ہیں اور یہ سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا ایک اندازے کے مطابق ان کو تقریبا پندرہ ہزار کالس ہو چکی ہیں جس نے ان کی سالگرہ کو بہت ہی زیادہ یادگار بنا دیا ہے